ברשימות התפתחויות הרפויות המתקשרות בשנים האחרונות תופסת מכומר קציני הבדיקה הגנומית, בדיקה שמיודדת לחיולי סרטן ליצור חתמה אישית של תיפול תרופתי, ואל בתם לקוד הגנטית המשוימ של הגידול שלהם. כדי לישמואל טאנ בדיקות, נמאר שלום ל דоктор אבד גבריה, מומחה ב oncology רפואית ורדיותרפיה, סרטן ריאות וvertechaze מבית החולים בנת ציון בחיפה. שלום דоктор גבריה. שלום אדבריה. רב. מהי בתם הבדיקה הגנומית, שמטרתה לבדוק ולמצוא קיומם של שינויים גנטיים מסוימים במאות גנים שבסופו של דבר יכולים לגרום להתאבות של התהליך הסרטני. כיום, מה שאנחנו מכירים, יש הרבה בדיקות למעשה שאפשר לעשות ולגלות הגנים האלה, אבל הבדיקות הטובות ביותר והבדיקות שיש בהם הרבה ניסיון לאורך שנים ומדויקות יותר, הם שתי בדיקות. יש בדיקת Foundation One, שזו בדיקה שמבוצעת על הרקמה, רקמת הגידול, ויש בדיקה שנקראת Foundation One Act, שזו בדיקה שמבוצעת על הדם של החולה אה, במחלת הסרטן. הגידול מסתובב בסירקולציה בדם של הפציינט? נכון, זו ש... שאלה היפה בעצם. איך, איך גרורות נוצרות? ואני תמיד אומר לחולים שלי איך הגרורות נוצרות. ברגע שהגידול מתחיל בתוך רקמה מסוימת, יש אקלי דם שמזינים אותו, יש כל לימפה, ברגע שזה מתחיל לגדול הוא מתחיל לפלוש לכלי הדם, ברגע שהוא פלש לכלי הדם, הגיע לכלי הדם, אז החומר שלו, החומר הגנטי הדין, הוא כבר בזה, במחזור הדם ולכן אפשר להפיק את התאים האלה. התאים עבודים, ולעשות ניתוח מולקולרי, בדיקה מולקולרית. מה המטרה בעצם של הניתוח הגנטי מולקולרי של הגידול הזה? המטרה שעדמתа暖 ברגע שאנחנו יודעים מה סיבה, מה המוטציה, אנחנו יכולים להתאים לכל חולה וחולה טיפול <אז> זה שוטי ספציפי כי נגיד דמותת אנחנו מדברים באידא אחר לגמרי. אנחנו מדברים באידא אחר לגמרי. ב'amל סרטן ריאות היה ת풀 מסוים. סרטן שחלח יש לו ת풀 אחר. אבל כל אני יחול לفهمו תצה, ותאםו תצה, אותו ת풀 לשני סוגים שונים. של uh, גידולים שמקור שלהם שונה לגמרי ולכן זוהמה בפха אנחנו מטפלים טיפול ספציפי או מה שנקרא פעם טיפול מותאם אישית אנחנו يقولين لي ذهات لكل خوله وخوله ما عمتصهه سبيسيفت لو بكل عام نحن يقولين لعلوت على متصهه سبيسيفت بس نحن يقولين لذهات لكل خوله وخوله ما عمتصهه سبيسيفت שלוש מאות גנים כמובן, אבל בדיקות, בוא נגיד שכחות, למשל בסרטן ריאות, אנחנו עושים בדיקות של EGFR ושל אלק, בשביל להתאים ביולוגיים למשל, ובעוד גידולים. ריאות אבל... שונים בעקבות האנליזה יקבלו טיפולים שונים. בדיוק, בדיוק לפי, בהתאם למוטציה שאנחנו מוצאים אותה, אבל לצערנו עדיין הבדיקה הזאת היא לא בדיקה שגרתית, היא לא בסל הבריאות, והחולים יצטרכו או שהביטוחים... לממן, הוקרת, לממן בנפרד. אותם בנפרד. לממן אותם בנפרד החולים המתאימים ביותר בשביל לעשות את הבדיקה הזאת, למשל בסרטן ריאות, חולים שצערים, חולים שלא... זה משפר שלא... הישרדות? זה מציל חיים? בסופו של דבר בו, אני, אני לא אוהב להשתמש במושגים האלה של... בעדינות. של מציל חיים. זה, זה בדיקות שיכולות לשפוך אור במחלה הנוראית הזאת. ויש לי מהניסיון שלי כמה וכמה חולים, שבאמת הבדיקות הרגילות לא גילו להם מוטציה מסוימת, ולא היה להם טיפול, לא היה לי מה להם. עשינו את הבדיקה ופתאום אנחנו מקבלים סורה מותמת מסוימת נתנו טיפולים ויש הצלחות אני מדבר על הצלחות בטיפול וזה משהו חשוב כל שיפור קטן בחולים האלה זה משהו זה רווח נטו גם לחולה וגם למשפחה שלו וגם כמובן לנו ללצבעת המרפאה הרחבה גנומית ורפואה מותאמת אישי, דוקטור אגבריה תודה רבה שבאת לאולפן תודה רבה אהוצהבריות יכנסו לאתר goodis.tv